Hej, jag heter Jessica och arbetar på biblioteket Högskolan Väst. I den här filmen ska vi prata lite systematisk sökning och systematiskt urval. Vad innebär då detta? Systematisk sökning och systematiskt urval innebär att du på ett mer medvetet sätt planerar, genomför och använder dig av din sökning. En systematisk sökning har som mål att få med så många relevanta studier och samtidigt så få icke-relevanta studier som möjligt. Det här ställer ju då ett krav på både din sökstrategi, det vill säga hur du väljer sökord och ämnesord, samt hur du bygger din sökning och på hur du dokumenterar sökningen. Transparens och reproducerbarhet ska prägla ditt arbetssätt. Det är fina ord. De betyder att läsaren ska förstå vad du har gjort i din sökning och hur du tänkt när du genomfört dina sökningar. Arbetsgången då för en systematisk sökning. Utifrån ditt syfte funderar du på vilka ord du kan behöva söka på. Därefter letar du fram ett ord i taget. Du söker fram ett ord i taget. Därefter kombinerar du dina ord med AND. Sedan begränsar du din sökning. Därefter läser du titlar, du läser abstract, du läser artiklar. Under läsandets gång så kommer du välja att välja bort artiklar och då välja de artiklar som passar ditt syfte och svarar på din fråga. För att göra det tydligt så brukar man också redovisa sina sökningar i en tabell. Det blir också möjligt för din läsare att söka om och göra om din sökning. Här ser ni en tabell på en sökning i signal. Man skriver med det datum man gör sin sökning. Man skriver sina sökord eller ämnesord ett i taget. Som ni ser här, sökning 1 är ämnesordet Activities of daily living, får över 30 000 träffar. Sökning 2. Ämnesordet aged, alltså för äldre. Bra bit över 700 000 träffar. Min sökning 3 är patient perspective i abstract. Då får jag 3600 träffar drygt. Därefter lägger jag ihop de här, sökning 1 och sökning 2 och sökning 3. Då får jag 44 träffar som innehåller alla de här tre orden. Därefter gör jag lite avgränsningar, i det här fallet preview. De ska skriva på engelska och publicerade mellan 2010 och 2020. När jag gör de avgränsningarna så har jag 20 artiklar träffar kvar. Nu är det det systematiska urvalet som börjar. När jag har 20 träffar då ska jag läsa de här 20 titlarna. När jag läser titlarna så kommer jag att tycka bra eller mindre bra om titlar utifrån vad jag har för syfte. Jag läser 20 titlar. I det här fallet så var det 11 titlar som lockade till vidare läsning. Då läser jag de 11 abstrakten. När jag läser de här 11 abstrakten så väljer jag och väljer bort olika artiklar utifrån mitt syfte. I det här fallet så har jag tre abstract som jag tycker fungerar bra. Då läser jag hela de artiklarna. Och när jag läser de tre artiklarna och fokuserar framförallt på resultatet så kommer jag att se om det är någon av de här tre som kommer att fungera och svara på min, mitt syfte eller min forskningsfråga. Och I den här sökningen så visar det, det var en artikel som jag kunde ha med i mitt resultat som svarar på mitt syfte. Under tiden jag gjorde det här urvalet på förra sliden då har jag alltså valt en del artiklar och valt bort andra utifrån hur de svarade på mitt syfte. De här valen ger inklusions- och exklusionskriterier som jag ska beskriva i metodavsnittet när jag söker inför ett examensarbete. Jag kan också utveckla min systematiska sökning. Om jag vill göra en mer komplex sökning så kan jag använda som kan ge mig ännu mer relevanta artiklar samtidigt, eller på en gång, så kan jag med fördel använda mig av sökblock. Och sökblock bygger jag med hjälp av år och synonyma ord. Jag ska visa på nästa bild. Här är det en sökning som handlar om diabetes typ 2 och upplevelser av detta. Om ni tittar på sökning 1, 2 och 3 så är det tre olika sökningar kring diabetes typ 2 skrivet på olika sätt. I sökning 4 så lägger jag ihop dem med år, alltså sökning 1 eller sökning 2 eller sökning 3 för att få en större mängd träffar som handlar om detta. Och då får jag 65 410 träffar. Mitt andra sökblock innefattar sökning 5, 6, 7, 8 och 9. Då ser ni fem olika ord, begrepp, för upplevelser. De fem olika söker jag med år i sökning 10. Sökning 5, år. Sökning 6, år. Sökning 7, år. Sökning 8, år. Sökning 9. Där har jag missat att få in ett år. Och får nästan 70 000 träffar. Sökning 11 då. Då lägger jag ihop de här två sökblocken. Sökning 4 är ju mitt diabetes-sökblock och sökning 10 är mitt upplevelse-sökblock. Där tar jag AND, för nu vill jag ju ha diabetes och upplevelser. Och får 790 träffar. Därefter gör jag avgränsningar, preview, artiklar publicerade 2010-2020. De ska skriva på engelska och här har jag också valt att avgränsa med åldersgruppen 13-18 år. Antagligen för att syftet relaterar till ungdomars upplevelser av att ha diabetes typ 2. Jag får 31 träffar kvar. Då går jag till, på, tillväga på samma sätt som förut. Jag läser 31 titlar. Av de här 31 titlarna så visar det sig att det är 23 stycken som verkar intressanta. De 23 titlarna, där får jag leta upp abstract till de artiklarna. Då läser jag 23 abstrakt. När jag läser de här 23 abstrakten så visar det sig att 11 av dem är intressanta att gå vidare med. Då har jag 11 artiklar kvar. Jag läser de här 11 artiklarna. Och när jag har läst dem så visar det sig att 6 stycken av de här, 30 ändå, visar sig vara användbara till mitt resultat om jag skriver C-uppsats. Några grejer att tänka på. Det tar tid att få till användbara sökningar. Men lägg tid på att hitta bra ord, för det är de där orden som kommer att ge er de där bra sökningarna som ni kommer känna efter. Håll syftet i minnet, vad är det ni söker efter så att ni inte tappar fokus, det är väldigt lätt lätthänt. Hela tiden gå tillbaka till, vad var vårt syfte? För mer information så får ni gärna kontakta oss bibliotekets webb eller kontakta oss på bibliotek@hv.se eller maila mig jessica.ton@hv.se. Jag önskar er lycka till med era sökningar.